Vážení, vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž český led. Když asi před 14 000 lety skončila doba ledová, chlupatí mamuti, nezvyklí na nastalé teplo, odešli na sever. Se uživí lovci mamutů bez mamutů. Musí se zkrátka přeškolit na menší zvířata. Mamut, ten se aspoň nezahrabává. Já snad špatně vidím? To mu říkáte, mamot? na neschopný! Klimatická změna nepřinesla nic dobrého, ale pak přišla pomoc tentokrát z jihu. Tam totiž vynalezli zemědělství. Hey, tak to bylo první odborné školení na téma zemědělství. Zkrátka, nejdůležitější je vědět, jak na to, kde tomu říkáme know-how. Sláva! Jsme zachráněni! Je konec býty, no, je lásle. konec hladu! No, je Na drobné počáteční obtíže vše probíhalo hladce. Z lovců a zběračů se stali zemědělci. Inou první revoluce, i když teprve neolitická, a těch ještě bude. Příště už by to chtělo nějaké nové materiály. Kámen a kosti začínají dosluhovat. To, když se smíchá měď a cín.